من الرحيم وبه نستعين انا قائد الثورة المصرية أمل حسني من مدينة الاسكندرية عاصمة مصر الكبرى ان شاء الله التي سوف تكون منارة للعالم جميعا باذن الله وندعو المواطنين البقاء في منازلهم من يوم سبعة شهر سبعة الساعة سبعة لغاية الساعة تمانية هتقول لي صباحا او مساءا اقول لك الصبح ومساءا صباحا ومساءا الساعة سبعة الصبح لغاية تمانية ومساءا من سبعة لتمانية برضو فدي عشان نوحد كلمة المصريين على رأي واحد وان شاء الله هتكون ثورة ناجحة باذن الله